Üdvözletem 2022. december 31-e van délután, és most meg fogjuk főzni az ilyenkor már-már már hagyományosnak mondható csilikon kárnét egy egészen speciális recept alapján. Amit én is úgy olvastam valahol az interneten, de az a helyzet, hogy azóta másként igazából már meg se bírom enni, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak. Hát... Lássuk akkor, hogy milyen hozzávalókra lesz szükségünk első körben. Nos, amire szükségünk lesz, az ugye hogy első körben a darált hús, ez itt példának okáért egy szép tálca marhahús, kiolvasztva, kivéve a fagyasztóból. Ezen a tálcán látható különféle zöldségek, alapvetően kápia paprikát kellene használni, de az most nem volt kéznél. Úgyhogy piros kaliforniai paprikával fog készülni az alap. Ugye ott mögötte disznózsér látható, az a lepirításhoz kell majd. Van két fej hagyma, illetve majd ez még ki lesz egészítve hagyma krémmel is. Fokhagyma is kellhet bele, ehelyett most erős pistás fokhagyma krémet fogunk használni. Kell természetesen még egy pár fej paradicsom is. Amit kiegészítünk. Mivel eljelentileg kellene hozzá sűrített paradicsom is, hogy kicsit édesítsen, meg hát most használunk hozzá egy kevés szárított koktél paradicsomot, nem sokat, csak egy icipicit. picit. És hogy az erejét is megadjuk. Egy darab habanéró paprika lesz majd még belefőzve, felszeletelve. Szépen, csodálatosan. Üh. Az alap léhez kettő doboz barna sört fogunk használni, alapvetően dréher bakot szoktam, de mivel most ezt nem lehetett kapni, ezért a krusovicére esett a választás. Én szerintem tökéletes, mert megvan ennek is az, az íze, zamata meg a barnaság, ami ehhez a csilihez szükséges. Ezen kívül, ugye itt van kettő doboz bab. És most jönnek az érdekes dolgok, na most nagyon fontos, érdekességképpen megjegyezném, hogy én nem használok hozzá kukoricát, mert az eredeti recept sem tartalmazza azt. Ez így, mikor amerikanizálódott az alapvető mexikóétal, akkor jött be így valahogy a köztudatba, de én ezt nem használom hozzá. Egyébként is lesz édesítve a és alapvetően édesítő a rajta, de szerintem ez nem kell. Na, hogy testesebb legyen, egy kis étcsokoládés fog majd belekerülni. Ezen kívül fahé, hogy a Fűszerességét is megadjuk az egésznek. Ugye a foghagymát és a vörös hagymát, azt már tudjuk. Kell még majd bele egy kis római kömény. Kajen paprika, nem sok, csak kevés. Illetve a füstössége miatt egy kis csipotli. Végül, de nem utolsó sorban, koriandermag és babérlevél. Nos, ezek a hozzávalók szükségesek, hát akkor lássunk hozzá, a nulladik lépéshez. Nos, mint látható a paradicsom és a hagyma már fel vannak szeletelve. És ezen kívül fel van még szeletel, vagy a kaliforniai paprika is. Az első lépés az egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ezt a paprikát nekünk most meg kell sütni. Hogy kicsit olyan krémes állagú legyen, a csinek a textúráját fogja majd javítani. Ezt általában sütőben szoktuk ott csinálni. Én most azonban kivételesen. Ezúttal egy Air egy végkeveréses sütőben fogom ezt előkészíteni. Elméletileg ennek is ugyanolyan jól kellene majd lennie. A lényeg az úgyis az, hogy meglegyen ez a textúra. Nos! Bedúgjuk, és akkor nem valami nagy hőmérsékletre. Betesszük 10 percre. És mondjuk 120 fokra. És akkor innen fogjuk majd folytatni, hogyha elkészült. Nos! A paprika szépen megsült. És... Már be is dobtam hideg vízbe, ez azt a célt szolgálja, hogy a bőre könnyebben lejöjjön majd. És hogyha lejön, akkor ilyen szép krémes állagú lesz majd az, az egész. Érdekes egyébként, mert ennek a kaliforniai paprikának nagyon lecsús illata van, ahogy sül. Csodálatos egyébként. Jól van. Akkor most hozzá látunk végre magához a főzéshez is, hogy az összes alapanyagunk megfelelően előkészítésre került. Ez itt a csilikon főző edényem, és mint látható, már elő van készítve. Éppen a disznózsír kerül felolvasztásra, ami majd ennek az egésznek megadja az alapját. Fél oldalasan van rajta, igazítunk, hogy jobban olvadjon. Itt pedig maga a hús látható, amit szépen, óvatosan kézzel szétszedve kezdek el adagolni. Részben azért is, mert még nem olvad ki tökéletesen, ami hát nem egy zseniális ötlet. De részben azért is, mert így könnyebben port megítélésem szerint Pirítási fázis következik. Ilyenkor, amikor a levének a javát már elköltte, ekkor jöhet rá a hagyma. Én közben meggondoltam magamat, mert ez az erős pistás foghagyma talán tenni, erősétenni, úgyhogy végül is foghagyma granulátumot fogok használni. Jó. Rábrítjuk a húmat. szórunk egy kis fokhagyma granulátumot is, illetve a recept szerint több hagymát kell használni, ezért rény még egy kevéske öröshagyma krémet is adagolok hozzá. Akkor ezt így szépen továbbirítjuk. Amikor már kellőképpen lepirult, akkor adjuk hozzá a további hozzávalókat. Nos, ebbe van. Előzőleg megsütött paprikánk, illetve egy kevéske szárított paradicsom. Nem sok, csak egy kevés. Egyszer. Majd szépen szét fog fűni. Kicsit fűszerezzük. Ugye most első körben és a római köményt bolondítjuk meg. Római kömény. Na most a korianderrel az a helyzet, hogy egyébként ez borzasztóan el tudja keseríteni, úgyhogy óvatosan szoktam használni, csak nagyon keveset összetöröm a magot, mielőtt felhasználnám, és úgy szórom és megint el. Most teszünk hozzá egy kevéske kevéske csipotlip is, a füstössége végett. Igen, igen, kevés paprikát. Ezt megint összekeverjük. Így. Na és ö, a leges-legvégére, mikor már mindez megvan, akkor jönne az a pillanat, amikor egy tényleg kevés a manéró paprikát Tessünk bele. Na még esetleg ezt a végét. Mert a végét Az én paprikám egyébként házi. Termés úgy, hogy vagyok rá. Na. Ha ez így most mind megvan, akkor jól összekeverjük. És most jön egy kis varázslat. egy igen kevés cukor. Ugyanis lehet egy kicsit karamellizálni ezeket a dolgokat, és az a kevés cukor ez, ezt a célt fogja nekünk most így szolgálni. Ha mindez megvan, most jön a főzésnek a tényleges fázisa. Eddig csak pirítottunk lényegében, de most főzünk. Így a sör. Egyrészt jó íze van. Hanem most ezt a csilit szépen felöntjük a sörrel. Egy doboz is elég lehet hozzá, de szerintem kettő jobb ízt ad neki, és akkor tovább is lehet nem kell aggódni egyáltalán semmilyen söríze nem lesz a végére ugyanis nem ezt a célt szolgálja kicsit megkeverem és tulajdonképpen most kerül bele Sintén csak az íze véget kerül bele babérlevél is. És ami a receptúrának az érdekessége, ez a fahéj egészben. Hogy ez ad majd egy kicsit olyan hűsítő jellegű ízt a csípősség mellé. Ennek az adagolásánál vigyázni kell, mert ha az ember eltúlozza, akkor kicsit karácsony illata meg íza lesz. Hogy szükség esetén ezt ki lehet venni főzés közben. Én ezt így most beleteszem. Így. Kicsit megkevergetjük, majd félretesszük a fakanalat, és tulajdonképpen most egy pihenési fázis következik. Rátesszük a fedőt. És most elkezdjük párolni, egészen addig, amíg ez a kis ragunk sűrű nem lesz. Egy ideje fő már, és lehet látni, hogy milyen szépen besűrűsödött. De még persze nem tökéletes. Ezt ugye kihasználjuk arra, hogy egy kicsit megkevergessük. Szépen szétfőjön benne. Most érdekesség, hogy esetleg, e, ugye a paradicsom, hogy szétfő, annak megmarad a héja, és hát az ugye bőrös, ami esztétikailag sem a legtökéletesebb, meg hát az ízlelmén szempontjából is kifogásolható lehet. Egyeseknek e, ilyen esetben lehet esetleg konzervhámozott paradicsomot használni. Mint látható, most már kellőképpen besűrűsödött. Én úgy gondolom, hogy elkövetkezett az utolsó fázis. Az előzőleg lecsöpögtetett, megmosott mosott. Na volt szépen. Fogjuk. És hozzá adagoljuk. Elkeverjük. Ám ez még nincs semmi. Mert ugye ilyenkor kell hozzáadni a titkos összetevőt, igen-igen keveset. Igen-igen kevés csokoládét kell még beletenni, így. Ez is szépen fel fog majd benne oldódni, és akkor tulajdonképpen tényleg már csak percek kérdés, elkészüljünk. Most elkészült végre a csiling, akkor nézzük is meg, hogy hogyan mutat a tányéron. Az igazán különleges ízélményt egy kis tejfőre lehet elérni, mivel meg lehet bolondítani ezt az egyébként is meglehetősen tartalmas ételt. Ami kicsit nehéznek mondható, de szerintem nagyon finom. Próbálják ki mindenki nyugodtan a receptet, én magam is előre jó vagyok kívánok hozzá, én pedig. Ezt most meg fogom kóstolni. Kellemes, mm. ennyi csípős, ízletes.